В національних канілізів є певна криза. Через це запрошується дуже велика кількість іноземців, в тому числі із країн, скажімо, другого або навіть третього Кейного світу. Французи, словенці, німці. Їх кількість значно зросла в національних канілізі. Ось нещодавно, скажімо, в Лізі виступало, здається, семеро представників Данії. А Данія – це ми як от сприймаємо цю країну як приблизно рівну Україні за своїм класом. Можливо, наразі трішки, трішки вищу, ніж Україна, але сам факт, що це якраз країна плюс-мінус нашого рівня. Якщо говорити про окремо взяті команди, останні роки є тенденція до хорошої гри у Чикаго-Блекхоук, Пітсбург пінгвінс Лос-Анджелес, Бостон. Ці команди постійно претендують на чемпіонський титул. У них достатньо стабільні склади, у них достатньо кваліфікований менеджмент, який знає, як можна виправити ситуацію, якщо у одного гравця контракт закінчується, знає, кого потрібно поставити на його місце, як його можна замінити. Нещодавній володар Кубка Стенлі, Калгарі – одна із останніх канадських команд, яка вигравала Кубок Стенлі, тоді, ще вона приїжджала в якості володаря Кубка Стенлі до Києва, і грала проти Київського «Сокола», було це ще за часів Радянського Союзу, але сам факт, що такий факт мав місце. Також ось Калгарі якраз не може показуватися високим рівнем компетенції саме клубного менеджменту. І вибудувати ось цю схему по запрошенню хокеїстів дуже складно, коли в тебе немає хороших активів, а в Калгарі на даний момент хороших активів, тобто гравців, яких можна було б поміняти, чи можливо використати свої драфт-піки, важкувато. Ось це проглядається у цій команді і тому вона перебуває у стані кризи, але одна єдина зірка може змінити багато що, як це показали приклади того ж Олександра Вечкина чи Сідні Кросбі, а свого часу Пітсбург Пінгвінс був були останніми командою національної хокейної ліги аж до приходу в лігу Сідні Кросбі, і тоді все змінилося. Так само було і з Вашингтоном Олександра Вечкина. Тож цілком можливо, що Калгарій очікує на свій діамант саме з ярмарки талантів. Wikiscope. Спортивне відео.